Локус. Слідами руїн. Скіфія, Сарматія, Хазарія. Шлях із варягів у греки. Дике поле. Донбас. Історичні назви території Донецької області різноманітні. Продавні Донецькі степи здавна заселялись шляхом міграції кочевих племен. Свого часу тут жили таври, готи, гуни, алани, угорці, болгари, Територія була заселена ще з доби палеоліту. У 1185 році тут відбулась битва князя Ігора Святославовича з полевецькими ордами хана Кончака, яка описана у слові о полку Ігоровим. А вже в документах 16 століття згадується козача пристань, що знаходиться у місті злиття річок Торець та Сіверський Донець. Після повалення монголо-татарського іга господарями дикого степу стали запорізькі козаки. Одним з перших населених пунктів місцини вважається Святогірський монастир, письмова згадка про який датується 1642 роком. Саме він став перлиною Донецького краю. Нині тут розташовано природний парк Святі Гори, діє Святогірський історико-архітектурний заповідник, локальний осередок сакральності, духовності і зосередження архітектурних пам'яток культурної спадщини країни. Храм Пресвятої Богородиці всіх скорботних радість. Село Богородичне, Донецька область. Достовірно відомо, що у 1847 році у селі було завершено будівництво кам'яної церкви на честь образу Богородиці разом із кількома церковними будівлями і трьома школами. Релігійне життя місцевої громади набуває нових сенсів та обрядовості. Однак уже у 1917 році більшовики заборонили діяльність церкви, а її приміщення перетворили на зерносховище. 1939 року будівлю частково розібрали на будівельні матеріали для побудови робітничих клубів. Залишки церкви та старе кладовище поряд, вщент знищено 1942 року внаслідок німецьких артилерійських обстрілів та авіаударів. У 1991 році з настанням незалежності України почалось відродження релігійного життя регіону. У 2000 році на місці знищеної старої церкви було закладено фундамент храму Пресвятої Богородиці, який будувався коштом місцевої громади. У 2005 року новий храм було освячено Богородичним жіночим скитом Святогірської лаври. У 2008-му до храму повернулася старовинна ікона Божої Матері всіх скорботних радість. Тривала розбудова храмового комплексу. 2009 року на території закладено новий великий храм благовіщення Пресвятої Богородиці. Будівля стала взірцем неокласичного стилю з елементами бароко. Станом на 2021 рік комплекс жіночого скиту включав в себе два храми, каплицю Святого Джерела, два келійно-трапезних корпуси та господарські споруди. 19 травня 2022 року храм Пресвятої Богородиці вщен зруйновано внаслідок ракетного удару Російської Федерації. Локус. Слідами руїни. Храм Пресвятої Богородиці, всіх скорботних радість, село Богородичне, Донецька область. 19 травня 2020 року ця будівля, цей храм був зруйнований внаслідок ракетного удару Збройних сил Російської Федерації. Це не вперше. Цей вже храм був так само зруйнований у 1942 році артилерійськими обстрілами та авіаударами німецьких військ, які знищили, крім церкви, так само і старе кладовище. Цей храм був побудований за задумом архітектора Володимира Онуфрієнка, в стилі неокласицизму з елементами бароку у 1847 році. Це побудували віряни для свого духовного проводу, для своєї, як скарбницю для свого села, для своєї місцевості. І вони втішалися тим, що вони мають храм, мають де прийти, мають бути разом, мають разом можливість помолитися, звершувати релігійні обряди хрестити своїх дітей, ховати своїх померлих. Але в 1917 році церква була закрита і перетворена на зерносховище. Така була воля радянської влади. Для нас сьогодні, українців, які переживаємо надзвичайно важкі часи, це – Назвичайно вимовний образ, картинка, як в історії, як, якою силою в історії ми переживали і піднесення, і руїни. З якою силою ми будували, відбудовували, і з якою силою зло руйнувало те духовне, те чисте, що наші селяни, міщани, що наші архітектори, митці творили для свого добра та добра майбутніх поколінь ми сьогодні бачимо зруйновані цілі міста, цілі селища. Немає ні одної хатини, ні одного будинку. Це наслідок того, що ми називаємо повною руїною, яку ворог намагається принести на нашу країну. І не дивиться, чи це є будинки житлові, чи це підприємства, чи це духовні святині, чи це святині, які є насичені молитвами, які є духовним образом цього населення. Це все стає сьогодні нам перед очима як один великий геноцид нашого народу. Геноцид фізичний, знищення фізичне. Геноцид матеріальний, але особливо тут хочу підкреслити цей геноцид духовності, геноцид культури. Ворог не визнає, не хоче визнавати, навіть не хоче в думках приймати, що він має сусіда, який хоче жити спокійно, хоче будувати свою духовність, хоче молитися, хоче бути разом з цілим світом. В гарні гарній, сучасній культурному просторі ворог хоче, щоб мати надалі своїх грабів, своїх поневолених, а тих, які не згідні з ними, просто фізично знищити. Разом з тим, що вони напрацювали, чого вони досягнули, чим вони жили, чим насичували свою культуру і свою духовність. Це дуже прикро. Ми бачимо те, що ставалося скоріше в попередніх війнах, там, коли були нищені церкви чи будинки, чи якась інша культурна спадщина, духовна спадщина, там дуже часто це все попадало випадково в ході бойових дій. Сьогодні ми є свідками, що це є свідоме, дуже свідоме, дуже заплановане знищення. І тому теж це особлива сьогодні наша боротьба і особлива наша війна. Війна за виживання, але війна теж і за виживання нашої культури, нашої духовності, бо нам це дуже і дуже потрібно. Сьогодні ми знаємо, що вірні, які користувалися цією церквою, які, для, які приходили до цієї церкви постійно, вони надалі, правда, невеликій кількості, але збираються на тих руїнах і до Господа возносять молитви. Чи нам потрібно відбудовувати ці руїни? Сьогодні дуже важливе питання, напевно, мають поставити собі вірні, які зараз там є, які повернуться обов'язково після перемоги, повернуться до, до цього села. І вони, на мою думку, напевно, будуть хотіти відбудувати свій храм, бо для них це дуже важливо для їхнього духовного життя, для їхнього релігійного життя. І так само, ми можемо сказати, для їхньої особистої культури, бо це дуже потрібно для цілої громади. І вони будуть приймати рішення, в який спосіб відбудовувати цей храм. Чи може побудувати за новою архітектурою, чи може відновити за старою архітектурою. Це все для них буде таким новим викликом. Мені здається, що вони приймуть позитивне рішення і вони відбудують цей храм. Це буде символ відбудови їхнього села, їхньої культури, їхнього життя від руїни, яку принесла нам агресивна війна.